یو پی ایچ کو دیکھنے اور سننے والے تمام خوش آمدید کہتے ہیں ویڈیو کے تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کو دبائیں تاکہ ہماری معلومات آپ تک بروقت وقت پہنچتی رہے <تصفح> कल तक भी सर नहीं तो गिर जाएगी o salário por favor ela é boa e aí کل بھی پنجاب کے سی ایم چودھری پرویز رائی سے بات کی تھی ان سے بھی ہم پوری آ پورا کانسنٹریٹ گورنمنٹ کی ہوگی کہ جو علاقوں کے اندر نقصان ہوا ہے ڈی جی خان اور راجن پور میں خاص طور پہ جدھر زیادہ نقصان ہوا ہے ادھر وہ پورا زور لگائیں گے سندھ اور بلوچستان بہت متاثر ہوئے سندھ کے اندر تو سب سے زیادہ اس وقت نقصان ہے اور اس کے لیے ساری ساری قوم کو مل کے اس کا سامنا کرنا پڑے گا جو بھی ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اور جو دو پروونشل گورنمنٹس ہیں بلوچستان کی اور سندھ کی ان کو اس وقت پورا ساری کانسنٹریشن کرنی پڑے گی سب کچھ چھوڑ کے سندھ میں خاص طور پہ جس طرح کی تباہی مچی ہے سب کچھ چھوڑ کے ان کو جو لوگ اس وقت بہت مشکل میں ان, ان کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے میرے پہ پر بڑا پریشر پڑا ہوا ہے کہ میں چندہ اکٹھا کروں اس کے لیے فلڈس کے لیے میں ابھی تک یہ بہت بڑی ذمہ داری جب لوگوں سے آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں بہت بڑی ذمہ داری ہے تو میں جب تک مجھے پورا نہ پتہ چلے کہ میں اس پیسے کو کدھر لگا سکتا ہوں جس سے لوگوں کو فرق پڑے میں پیسہ اکٹھا کرنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ میں ویسے اور اپنی شوکت خانہ ہوا تیسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہوں اور اس کے لیے بھی نمبل یونیورسٹی کے لیے اور دوسرا القادر یونیورسٹی اس کے لیے بھی وہ سب خیراتی ادارے یعنی ساروں کے لیے عوام عام لوگوں کے لیے مستق لوگوں کے لیے مفت تعلیم بھی اور شوکت خانہ میں مفت علاج بھی ہے تو اس لیے جب میں کوئی نئی پروجیکٹ لیتا ہوں کہ اگر اس کے لیے ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو میں یہ پہلے سوچتا ہوں کہ کیا میں وہ پیسے کو پہلے تو دیان...